Jag välkomnar välkomna till den här introduktionen, en väldigt grundläggande introduktion till vad Arduino är för någonting. Så vad är det? Ja, det är ju, alla de här är olika Arduinos och det är som en litet kretskort med en liten dator på och den kan man då programmera om och det gör att istället för att löda om och sätta dit olika komponenter på olika sätt så kan man väldigt enkelt och effektivt bara göra ett nytt program på datorn på så sätt ändra på sin krets. Mm. Och den har en massa sådana svarta eh, ingångar och utgångar, ja. och då kan man helt enkelt bara se till datorn om man vill att det här ska vara en utgång eller det ska vara en ingång. Eh, så den, den är väldigt häftig. Mm. Det är också öppen hårdvara och mjukvara. Och det här är lett till att det har dykt upp väldigt många varianter av Arduino. Mm. Eh, det kan ju visa att det finns ju flera eh, storlek, och färger och eh, märker. Till exempel den här har någon form av uh, wifi på sig. Och så har vi en väldigt liten och flexibel variant. Eller en som är väldigt många här bort där. Och till exempel också uh, Makey Makey som ni kanske känner igen är byggt på Arduino. Och så har även LittleBits byggt en bit som är en Arduino. Och så finns det massor med. Um. Så tänkte vi egentligen bara för att vi kunde visa kanske lite hur de fungerar. Eh, här ser ni att det är en LED som vi har satt i och den håller ju på att blinka. Och det gör den enligt ett program som finns på den här lilla datorn då. Så jag tänkte bara lite snabbt ändra i koden här på min dator så att den blinkar snabbare. Utan att gå in på alldeles exakt vad jag gör. Och nu laddar jag upp. Och då kan ni se blinka blinkar lite extra mycket här. Och sen blinkar den snabbare. Mm. Så nu har du ändrat programmet som körs där? Mm. Ja. Och vad behöver man för att göra det? Jo, eh, det finns ett gratis program som man kan ladda ner från Arduinos hemsida. Väldigt enkelt att komma igång med. Och ja, då finns till både PC och Mac och Linux. Mm. Och så är det bara en USB-isla. Mm. Ja. Väldigt enkelt. Så då har vi en väldigt gott introduktion till Arduino.